One. Zero. Hola, som el Jordi, l'Alejandro, el Joan, el Jan i jo, l'Estel, i som cinc alumnes de l'Institut de TREM que formem part del projecte TREMSAT. Volem participar en el concurs CANSAT i impuls a l'agenda espacial europea. En el CANSAT es repte als participants a construir un satèl·lit de la mida d'una llauna de refes, que rebi i transmeti dades. Necessitem la vostra ajuda per a fer aquest projecte possible. Per això, us demanem que entreu a la nostra pàgina web i ens ajudeu a portar el Pallars en espai.